Ég kom inn svolítið á óvarturinn í námið, það var, það var skemmtilega og það var, ég lærði meira henni bjóst við. Fyrsta staðalótu gæti nýtt mér það í mínu starfi. Þetta hefur nýst mér í því að taka ákvarðanir, erfiar ákvarðanir og þetta hefur einnig hjálp á mér að, að halda utan um stærri verkefni.